ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي غلال مظيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذا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 أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم خالقين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تودون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البياع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة لفضيلة الدكتور الله راتب الله كثيرا لفضيلة من الله ومن التجارة قل ما